في قرية صغيرة وفوق تلة خضراء كانت تعيش شمس أحبت قريتها التي تدعى زينة الغابات كانت شمس تعيش مع جدها وجدتها شمس فتاة تحب المغامرات ولها أحلام عجيبة وفي يوم من الأيام هب إعصار كبير على القرية صغيرتي حلمت شمس أن الإعصار اقتلع البيت من أساسه وحملها مع كلبها إلى مكان بعيد شمس الى بلاد واق الواق البعيدة عن قريتها اهلا وسهلا بك ايتها الانسة الصغيرة نحن نحبك لانك ارحتنا من عجوز الغرب الشريرة ولهذا جاء سكان شرق الواق الواق لتحيتك انا ارحتكم من عجوز الغرب الشريرة أفهم ما تقولين ظلمت عجوز الغرب الناس كثيرا ولكن بفضلك الآن تحرر ثلاثة أرباع السكان في هذه البلاد البعيدة والتي تدعى بلاد الواق واق أيتها الفتاة البطلة أنت أيضا من بلاد الواق واق؟ نعم وأنا عجوز الجنوب يا أنستي ماذا؟ عجوز الجنوب؟ في بلاد الواق الواق تعيش أربع عجائز إثنتان في الغرب والشمال وهما سيئتان وإثنتان في الشرق والجنوب وهما طيبتان أريد أن أعود إلى قرية زينة الغابات يا للأسف يا صغيرة الشجاعة البطلة لن تستطيع مغادرة بلاد الواق واق بعد الآن فهذه البلاد تحيط بها الصحراء من كل الجوانب ولم يتمكن أحد من اجتيازها أبدا أما من وسيلة لعودتي إلى قريتي؟ يقال إن هناك وسيلة واحدة ها؟ اذهبي إلى مدينة عرق السوس واسألي عن السيد شيكو بيكو وهو سيساعدك شيكو بيكو من مدينة عرق السوس؟ أجل أسرعي إليه وسأعينك على ذلك والآن أنت قوية قبلت عجوز الجنوب جبين شمس وهذا يعطي القوة في بلاد الواق الواق وبعدها أهدتها حذاء متينا لقطع المسافات ثم دلتها على الطريق المؤدية إلى مدينة عرق السوس مشت شمس حتى حل الظلام فقضت ليلتها في كوخ أحد الفلاحين الطيبين وفي الصباح تابعت المسير الفزاعة تتكلم؟ آسف، أرجو المعذرة، أنا أقف هكذا كل يوم وقد مللت الوقوف. إذاً سأنزلك من مكانك حالاً. شكراً، هذا أفضل، أشعر بأنني ولدت من جديد. والآن، من أنتِ وإلى أين تذهبين وحدك؟ شمس، ذاهبة إلى مدينة عرق السوس لأسأل عن السيد شيكوبيك هناك. وأين تقع هذه المدينة؟ ألا تعلم أين تقع المدينة؟ وكيف أعلم؟ ورأسي مليء بالقش وفارغ من العقل. ليس لديك عقل؟ هذه مشكلة كبيرة. اسمع هذه الفكرة. ما رأيك أن تذهب معي إلى مدينة عرق السوس؟ فقد يستطيع السيد شيكوبيك مساعدة إن كان سيصير في رأسي عقل فسأذهب معك. وبذلك صار الفزاعة صديقا جديدا لشمس وكان يستطيع ان يرى جيدا حتى في الليل فقد لمح منزلا صغيرا في طرف الغابه فقضيا فيه ليلتهما واستيقظا باكرا وتابعا المسير ها كان هذا الرجل مصنوعا من الحديد ماذا تفعل هنا ايها السيد اصاب الصدا مفاصل جسمي ولهذا لا استطيع الحركه فهل تستطيعين ان تحضري لي الزيت لحظه واحده شكرا جزيلا لك لقد بقيت واقفا بلا حركه اكثر من سنه انت لطيفه جدا هل استطيع ان ارد اليك هذا المعروف نحن ذاهبان الى مدينه عرق السوس لنسال عن سيد يدعى شيكوبيكو وماذا تريدان من السيد شيكوبيكو انا اريد العوده الى قريتي والفزاعه يريد الحصول على عقل له رائع اريد الذهاب معكم ليساعدني السيد شيكوبيكو للحصول على قلب هل تقبلان لا شك اننا نرحب برفقتك هيا بنا ايها الحديدي وتابعت شمس رحلتها برفقه الفزاعه والحديدي الى مدينه عرق السوس أمامك؟ رأيتها لم أبتعد عنها لأنه لا عقل في رأسي فهو محشو بالقش. يجب أن تنتبه، انظر إلي، فأنا ليس لدي قلب وأمشي مشياً متوازناً والقلب أهم من العقل. ولماذا أنت بلا قلب؟ كان هناك قلب في صدري، ولكنه انكسر عندما ماتت ابنتي الصغيرة أمام عيني، ومن يومها أعيش على ذكراها، ولكن بلا قلب أحب به الناس، ولذلك لا يحبونني. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نحن نحبك أيها الحديدي. هل علمتما الآن لماذا أنا في حاجة إلى القلب؟ أريد أن أحب الحياة والناس ليحبني الناس لم يدخل كلامك عقلي لأنه لا عقل لي <تصفيق> كيف ستمشي معنا ولديك فردة حذاء واحدة؟ <تصفيق> يبدو أنني فقدتها عندما وقعت في الخفرة سأفتش عنها لا شك أنها قريبة من هنا <تصفيق> أين سقطت يا ترى؟ سنجدها لا تقلقا ورد وقد تعرضت لهزه نفسيه كبيره من يومها صرت جبانا على الرغم من قوه عضلاتي وقدره جسدي اريد ان اخفي خوفي وجبني وراء الصراخ والعض انا اسف هل تذهب معنا الى السيد شيكوبيكو لكي يرد اليك شجاعتك أه؟ وانضم ورد الى قافله الذاهبين الى مدينه عرق السوس ليفتشوا هناك عن السيد شيكوبيكو لعله يساعدهم واجهتهم في الطريق صعوبات كثيره لا تحصى وبعد عشره ايام وصلوا الى مدينه عرق السوس وعند الباب سلمهم حارس المدينه نظارات خضراء ومفتاحا ثم سمح لهم بالدخول الى المدينه سالوا عن السيد شيكوبيكو ووصلوا إليه لا داعي لهذا الخوف أنا السيد شيكو بيكو فماذا تريدين؟ <تصفيق> قلت لك لا داعي للخوف هيا قولي ما الذي تريدينه في الحال لكي أستطيع أن أساعدك أيتها الفتاة أيها السيد المحترم أريد أن أعود إلى قريتي فهل تستطيع مساعدتي؟ ولماذا لجأت إليك أفعل ذلك دون غيري؟ لأنهم قالوا لي إنك الوحيد القادر على مساعدتي ولذلك أنا هنا أيها السيد المحترم جئت تطلبين أن أفعل هذا من أجلك ولكن عليك بالمقابل أن تفعل شيئا من أجلي أنا وكيف أستطيع مساعدتك؟ أريحيني من عجوز الشمال لكن هذا صعب سمعت أنك قضيت على عجوز الغرب الشريرة بسهولة وبيسر ومثلما أرحتنا من عجوز الغرب تستطيعين أن تريحين بسهولة من عجوز الشمال وعندما تحققين طلب أيتها الشجاعة البطلة أحقق طلبك ظهر شيكو بيكو بصورة امرأة امام الفزاعة وعلى شكل وحش امام الرجل الحديدي اما امام ورد فقد كان كرة من النار وقال لهم جميعا ما قاله لشمس سنحاول تحقيق طلبه هيا بنا انطلقت شمس باتجاه عجوز الشمال ولكن عجوز الشمال انتبهت عليهم عندما نظرت من كره زجاج محفوظه في عينيها جاء دور عملك الان ايتها الكواسر انطلقي اليهم ومزقيهم هيا <تصفيق> انهض يا ورد الاستزعيم الغابه أنا من سيتصدّى لهم <متصفيق> <صفيق> <تصفيق> لقد انتصرنا لن تصمدوا طويلًا أمام مكري إليكم هذا انطلقوا إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. ماذا ستفعلون الآن؟ هيا انطلقوا سترون ماذا سأفعل <تصفيق> لبست عجوز الشمال قبعة الرغبات لأنها أرادت أن تدبر حيلة جديدة للأصدقاء وطلبت القرود الطائرة ولكن العجوز لا تستطيع استعمال قبعة الرغبات إلا ثلاث مرات في حياتها وكانت هذه المرة الثالثة والآن ما هو طلبك الأخير؟ الغرباء دخلوا أرضي وأريد التخلص منهم حاضر <تصفيق> لن أستطيع أن أقضي عليك لأنك تحملين قلبا طيبا هزمتنا أه ماذا فعلت يا هذا؟ أنا لم أطلب إليك أن تحملها إلى هنا بل طلبت إليك أن تخلصني منها أعتذر عن تنفيذ طلبك أيتها العجوز؟ حذاء عجوز الغرب سوف احصل عليه باي طريقه قررت عجوز الشمال الشريره ان تجعل شمس تعمل عندها ولكنها كانت لا تكف عن التفكير في حيله تقتلع بها الحذاء <تصفيق> حصلت على الحذاء بما فيه من قوه هذا الحذاء من الآن فصاعدا حذائي واحصلي أنت على حذاء آخر يا لك من عجوز شريرة ماذا فعلتي؟ أنا مصنوعة من الجليد والماء يذيب جسمي لقد انتصرت علي آيتها الفتاة كان هذا بالقضاء على العجوز الشريره تحرر وقاويق الشمال وساعدوا شمس على رفع ورد من الحفره التي وقع فيها ثم اصلحوا الرجل الحديدية والفزاعه وطلبوا الى الحديديه ان يحكمهم ولكنه فضل ان يعود الى مدينه عرق السوس ليحصل على القلب اولا من السيد شيكوبيكو لقد عدنا يا سيد شيكوبيكو سيد شيكوبيكو اين انت ماذا تريدين ايتها الفتاه تخلصت من عجوز الشمال الشريره كما وعدتك وبقي عليك ان تعيدني الى قريتي وانا اريد عقلا يا سيد وانا اريد قلبا وانا اريد الشجاعه <تصفيق> من انت يا سيد الم تعرفوني انا المهرج الكبير شيكوبيكو انظروا الي جيدا الم تعرفوني ساحكي لكم قصتي بعد أن أكملت صنع المنطاد ركبته وحلقت به عاليا بين الغيوم والطيور لم أشعر بنفسي إلا وقد وصلت إلى بلاد الواقواق. ظن الجميع أنني أملك قوة غامضة ولذلك استقبلوني استقبالا حافلا ورائعا وبعدها بنيت مدينة عرق السوس هذه ونصبت نفسك حاكما عليها صحيح كنت خائفا لأن العجوزين الغربية والشمالية لو اكتشفتا أن قوتي الغامضة مزيفة لقضتا عليه ولذلك فرحت جدا عندما سمعت أنك تخلصت من العجوز الغربية ولهذا طلبت أن أتخلص من الشمالية؟ نعم لم أتوقع أن تنجحي في ذلك تخلصت منها كما وعدت ولكن أنا لن أستطيع أن أفي بوعدي لكم ها؟ إذا كنت تكذب علينا يا لك من مخادع لا لست مخادعا أنا إنسان جيد وأحب الناس ولكنني لا املك القوه التي كان الناس يظنون انني امتلكها اذا لن استطيع العوده الى قريتي ولن تستطيع ان تعطيني عقلا ولا قلبا ولا شجاعه اعطوني مهله حتى صباح يوم الغد وانت يا شمس وفي صباح اليوم التالي اعطى الفزاعه عقلا ليس حقيقيا واعطى الرجل الحديدي قلبا ليس حقيقيا واعطى ورد شجاعه ليست حقيقيه وعندما انتهى من كل ذلك كان الجميع يشعر بالسعادة البالغة كان السيد شيكوبيكو يرى أنهم كانوا مقتنعين بأنهم يملكون العقل والقلب والشجاعة وهو الوحيد الذي يعلم أنها غير حقيقية وبعد ذلك قرر شيكو بيكو أن يساعد شمس على العودة إلى الغابة إلى قريتها أنا مسافر أيها السادة وإذا احتجتم إلى أي شيء فالرجل الحديدي يحكمكم في غيابي وقبل ان تركب شمس للمنطاد هبت ريح عاتيه حملته بعيدا شامس، شامس. جلست شمس تبكي لان املها الاخير في العوده قد ضاع ولكنها تذكرت قبعه الرغبات على راسها وفي داخلها قرات نصوص الرغبات <تصفيق> لكنها وجدت أن القرد المجنح لا يمكنه أن يرجعها إلى بيتها في الغابة لن أستطيع أن أعود إلى قريتي لا يزال الوقت مبكراً على الاستسلام يا آنسة. لماذا لا تذهبين إلى عجوز الشرق وتطلبين مساعدتها؟ ماذا؟ عجوز الشرق الطيبة؟ سافرت شمس مع أصدقائها إلى مدينة التمر الهندي حيث تسكن عجوز الشرق الطيبة ضاعت شمس في الغابة المتشابكة في أثناء رحلتها ولكن الحديدي ساعدها ووجد الطريق الصحيح ثم هاجمها عن ضخم ولكن ورد الشجاع كان له بالمرصاد وتحلقت حوله الحيوانات من جديد فوعد بالرجوع إلى الغابة ليكون حاكما لها وأخيرا وصلوا إلى مدينة التمر الهندي لقد فهمت قصتك يا شمس سأساعدك على تحقيق طلبك هذا هل أنت جادة يا سيدتي؟ لكن على شرط أريد أن تعطيني هذه القبعة قبل أن أساعدك حاضر تفضلي خذي هذا الحذاء يا شمس لأنه سيساعدك ويساعد الجميع فبه سيرحل الفزاعة إلى مدينة السوس ليصير حاكما لها وأيضاً سيعود الرجل الحديدي إلى بلاد الشمال زعيماً لوقاويقها كل هذا يفعله الحذاء. أما أنت يا شمس عليك أن تستخدميه لكي تعودي إلى قريتك زينة الغابات شكراً جزيلاً لك حان وقت الوداع يا شمس سأشتاق إليك كثيراً لن أنساك وأنا أيضاً هيا يا شمس رافقتك السلامة ها؟ لن أنساكم أبداً يا أصدقاء مع السلامة هيا بنا إلى قرية زينة الغابات كان حلما فقد نامت شمس تحت الشجره هربا من الاعصار بعد ان خافت من قرقعه الجدران الخشبيه